то вони грілися, колоріфери настояли від електрики, вони працювали, ми собі регулювали виставляли температурний режим. На жаль, зараз всі світло в нас дуже всі знають, проблеми великі.